Мешканці дев'ятиповерхового будинку на проспекті Миру 60 дріб 2 у Хмельницькому, так званої малосімейки, збирається біля дитячого майданчика, де замість пісочниці поламана дошка, з якою стирчать іржаві цвяхи. Стара карусель в цей момент затиснула ногу дівчинки, яка каталася, гуртом дитину визволили. Мешканці кажуть, востанє тут ремонтували вони все самі, бо діти є майже в кожній квартирі. Стан будинку не кращий, кажуть пожильці та показують. У під'їзді зі стелі попадала вагонка. Тут не фарбовано й не білено, на міжсходових майданчиках сміття, нечистоти й недопалки. На вході Електрощитові, розповідає Світлана Кухарська, постійно мокри, бо покрівля даху дірява. Тут вони йдуть всі про вода, не дай Бог, воно замкне в нас, ми всі ходимо, як по мінному полі. Ми ніхто не вийде, не зайдемо, тут буде куча трупів просто-напросто. Через дірявий дах, говорить мешканка Таїса Саєнко, у дощ зі стелі в коридорі крапає, а то й тече вода. Це мій чоловік пробивав спочатку, щоб вода стекла, там стекло два відра води, а потім сам зашпаклював. Марія Гаврилюк додає, я кришу два рази перекривала сама, тому що все тече, але що я перекрию свій кусочок, воно далі затікає і знову мені приходиться її перекривати. А так виглядає електрошитова в їхньому крилі. Марія продовжує, під час підтоплення викликала аварійну службу. Працівники, якої її оглянули, дроти, та сказали. Ну, то, то покупляйте та і від когось, хай поставлю. Дірки в покрівлі даху – найперша проблема в квартирі Людмили Грицак. Вставляю миску, вставляю відро. Жінка розказує, вся вода з даху тече їй в оселю. Та згадує Міжнародний день боротьби за прав жінок. Цього року тоді через підтоплення закоротило проводку. Тут текло і світло мигало, я подзвонила, а вони кажуть, цей, виключи, світло. виключи світло, я кажу, ну як же я без світла, холодильник і все, діти в хаті, виключи світло і сидіть без світла. Людмила Грицак та її сусіди з 9-го поверку говорять, зверталися неодноразово вдомком, та на їхні звернення реагували не завжди. Приїжджала аварійка, приїжджаю, повторфіруювала і поїхала все. Директор домкому Віталій Стаднік пояснює, у мешканців будинку заборгованість перед домкомом із 313 квартир – 163 тисячі гривень. Найбільший борг за три роки – понад 5 тисяч. Хто стільки заборгував, інформація говорить конфіденційна. Накопичуються на кожному будинку на своєму рахунку кошти, і відповідно вже до цих коштів розраховуються роботи. Якби люди проплатили, ми б могли і перекрити дах, і зробити прибудинкову територію. Людмила Грицак каже. – Найбільше тече в моїй квартирі, позамикало світло, позамикало все. То я за 170 квартир одна буду страдати, чи я буду сама кришу робити? Світлана Кухарська додає, боргів закомірно немає та сусідів, які принципово відмовляються платити, не засуджує. – Вони просто дивляться на це все. Вони відмовляються взагалі платити, скажуть, за що платити. – 80% цього будинку, я впевнена, що хотіли б відмовитися від послуга домукому. Директор думкому каже, якщо жильці якогось будинку хочуть відмовитися від послуг організації, ніхто не заперечуватиме. От боржники в такому разі закомірне, каже, сплатять. Подаємо порядка 60, суд... 60 позовних заяв, проведучи судових наказів на місяць, тому зі своєї сторони ми реагуємо. З його слів, думком за умови сплати боргів виконує поточні ремонти. Капітальні ремонти, каже заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок, можливо зробити за програмою співфінансування. Згідно з нею, продовжує мешканці будинку на проспекті Миру 60 2 Сплатять за капремонт 40% його вартості, місто 60% замовляєте проєкт капітального ремонту, проходите державну експертизу, передаєте в департамент інфраструктури і, власне, після того матимете відремонтовану покрівлю. Спочатку в свою управляючу компанію, там нададуть пакет документів для участі у співфінансуванні. Якщо управляючі компанії не виходить, тоді на Проскурівську 1, управління житлової політики і майна, кабінет 207, там все розкажуть. За його словами, від початку дії програми з 2017 року жителі понад сотні будинків скористалися цією програмою, аби капітально відремонтувати дахи, будинку і мережі чи встановити вікна. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.